Обстріли Миколаївського району, ворог артилерії, вбивку Цурубського громаду. Провели в останню путь. В Миколаєві попрощалися із загиблим Іваном Валенцевим. З ціленням мистецтвом. В Миколаїві відбувається серія майстер-класів та сайнсів арт-терапії. За інформацією Миколаївської військової адміністрації, за добу 9 квітня війська Російської Федерації обстрілювали Куцурубську громаду. О 12.29 з реактивної артилерії вдарили по одному з населених пунктів громади. Загиблих, поранених, а також руйнувань немає. Нарешті територію області, за даними обласної адміністрації, обстрілів не зафіксовано.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 Треба йти. Треба идти. Треба идти пішов, он, Познакомились мы с вами еще в подростковом возрасте. Вот. Что я могу сказать? За всю... Протяжение всей жизни он был надежным настоящим другом. В принципе, вот этим все сказано. Он всегда готов был помочь. Всегда готов был в любое время прийти на помощь.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 Готуюся зараз, стараюся готуватися, проходжу плюсові уроки, у нас в школі посередам математику проводять по ЗНО, а так то стараюсь вчитися. Вирішив це математику, українську мову, ну і історію, а поступати хочу на мороплавця.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 Житель Миколаєва Андріс – прихожанин римо-католицького костелу з 2014 року. Каже, прийшов на Великодні богослужіння разом з матір'ю. Намагається ходити в храм щонеділі. Я, взагалі, служу на кадилі. Тобто завжди ходжу з кадилом. Це така моя мій обов'язок. Ось. А щодо паски, то це наша така сімейна традиція, ми постійно ходимо в костел. Тобто готуємося з делегідь, за тиждень, бачимо паски, ковбаски, робимо все це, щоб все було красиво, збираємо гарний кошик. Дуже приємне свято, таке вознесіння, переродження, ти відчуваєшся як по-новому, це як твій новий рік. Ще одна прихожанка, Ірина, розповідає, ходить в костел вже більше 20 років. Придержуємося католицького катехізію, той же календар у нас, і ті ж звичайи. От, ми ходили три дні на вечірні служби, три ну, Дочка от не спала всю ночь, пекла, красила яйця. На Заході також були присутні переселенці. Ми, прихожани Киселівської громади, костелу, якого вже немає, який розрушили, прийшли сьогодні посвятити Пасху. І всіх щиро вітаємо із цим світлим святом. Славимо Бога за Його велику жертву, за Його любов проводив літургію настоятель храму отець Олександр. На ній звучали різноманітні великодні пісні. Далі відбулося освячення страв перед костелом. Традиційно ми святимо хліб, освячуємо м'ясо, освячуємо яєчко як символ нового життя і сіль. Це такі традиційно. А що ще додатково приносять? Ну, це вже кожна родина добирає, що до цього пасхального кошика покласти. Більшість парафіян з початком повномасштабної війни переїхали в безпечніші регіони України та за кордон, але люди потроху повертаються, каже отець Олександр. В порівнянні з в прошлому році, коли ми зі страхом, коли е, падали ракети в Миколаєві, коли звучали ці сирени, повітряної тривоги, то було страшно. І було нас маленько, десь до 40 чоловік було, а сьогодні вже 100. Ну, до війни на пасхальну урочистість нас десь було 250 чоловік, повний храм людей, було багато, всі лавки були зайняті. Настоятель костелу каже, вірить в перемогу України і що незабаром ще більше людей долучатимуться до релігійних заходів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Зінаїда прийшла в собор Касперівської ікони Божої Матері помолитися та освятити гілля верби. Каже, вдома на неї чекають двоє онуків. Розкажу їм, що то хорошим діткам то там цукерочкам, а послушним діткам то гілочка. Ну це так, шутку, жарт такий. Ми на свята на всі ходимо. Буває, в неділю я коли є можливість, бо ж кажу, малі діти, мала дитина, не завжди з нею підеш. Миколаєвець Петро також прийшов на захід, адже, говорить, вербна неділя для нього важливе свято. Ми завжди освічаємо воду тут, для того, щоб прийти в дім і освітити. Это весь дом с святой водой. И это вербу разбросать по всем комнатам. Служіння тривало більше двох годин. Далі освячення гілля верби, яким, за традицією, християни в Україні вітають Ісуса Христа, так як його майже дві тисячі років тому іудеїв вітали пальмовими гілками, говорить приосвящений Володимир, Митрополит Миколаївський і Богоявленський. Вербами сьогодні ми вітаємо Христа і висловлюємо йому свою вдячність. Палестина в 63-му році була завойована римлянами і була під владою Риму. Сьогодні і наша країна, як бачимо, подібна до Палестини, теж ворог напав на нас і хоче завоювати. Як і колись бачимо, що народ хотів, так і ми сьогодні прагнемо свободи і незалежності. Бо ми на своїй землі, на своїй країні... Протеїрей. Роман розповідає про символізм події. Посвячується верба як символ того, що і ми сьогодні зустрічаємо Христа. Але дай буде, що ми зустрічали Христа дійсно з розумінням того, що він йде не царювати, а йде на війні страждання і співстраждати йому. Сьогоднішньою неділею починається вступ до особливої седмиці, особливого тижня Великого посту, який називається «Страсний тиждень». Через тиждень християни Східного обряду святкуватимуть Великдень. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.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 а місцевих поки у нас теж 6-5, але ми ще в пошуку, тому що програма ну, якби вона приблизно розписана, але ми також дивимося по запиту людей, по відгуку. Mm. На конкретний захід ми робимо форму для реєстрації, ну, щоб мати уявлення, скільки людей прийде, бо, наприклад, тренера, тренер попередній, який приїжджав, там, він ну певно обмежену кількість міг прийняти людей, тому що там ну, достатньо рухові інтенсивні вправи і невеличке приміщення.